Попрацю перемоги над іспанцями я дуже вірю в збірну Голландії, тому що Луї Ван Гал, який вже відомо, що після чемпіонату світу очолить Манчестер Юнайтед, він зараз розуміє, що в нього є Чемпіонат світу, він тренер сильний, він вже це роками доводить і на топ-рівні він працює вже не один, не, один, не два, навіть не десять років. Він розуміє, що а, це його чемпіонат, де він може на хорошій ноті його завершити, зіграти із Голландією, поставити гру, що він вміє робити. Він жорстко працює, він жорсткий тренер і жорстко працює із командою, у нього дисципліна на першому місці. І тому є впевненість, що ця перемога над Іспанією вона не випадкова. І Голландія в цьому чемпіонаті а, може дійти як мінімум до півфіналу. Це як мінімум. спортивне відео.